الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كم مرة وردت الصلاة بمشتقاتها في القرآن 99 مرة بعدد أسماء الله الحسنى سبحان الله ليدلك الله على أهمية هذه الصلاة ولكن هناك عبارة يأمرنا الله بإقامة الصلاة أقم الصلاة هذه العبارة تحديدا تكررت في القرآن كله خمس مرات بعدد الصلوات الخمسة سبحان الله عبارة أقيم الصلاة بالجمع ذكرت 12 مرة بعدد أشهر السنة لأن الصلاة لا تتوقف المجموع 5 زائد 12 يعني أقيم الصلاة وأقيم الصلاة يساوي 17 لماذا الرقم 17؟ إنه عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة فالحمد لله رب العالمين